كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِيَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَقَالَ رَبُّ العالمين عِنْ عِبَادِهِ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عِنِ الْمُنْكَرِ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 من أعظم العبادات المقربة إلى رب العالمين تبارك وتعالى فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين والصالحين كما أنه من أسباب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء كما أنه من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، ومهما كان فإن كثيراً من الناس يتصورون أن الأمر بالمعروف إذا كان معروفاً والنهي عن المنكر إذا كان منكراً هو من قبيل التدخل فيما لا يعني بل إنهم يعدون ذلك من التطفل والفضول وقد بيّن لنا ربنا في هذه الآيات المباركات أن ذلك مما هو من خيرية هذه الأمة ورفعة شأنها أن يكون الناس فيما بينهم مما يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويذكر بعضهم بعضا بالخير والبر والتقوى كما أن ذلك كذلك يكون في النهي عن المنكر والفساد والشر والماصية والبدعة والشرك فكل من رأى من أخيه أمرا يضره في دينه أو دنياه فإنه يقوم تجاهه بواجب النصيحة الخالصة لله تبارك وتعالى والتي فيها ترئة لذمته أمام رب العالمين. فإن كان مثلا من أصحاب المعاصي التي يجاهر بها ليلا أو نهاراً، فالنصيحة إذا مطلوب من المطلوبة من العبد أن ينصح لأخيه في هذه المعاصي أن يجتنبه وأن يحذر منه وأن يعود إلى ربه تبارك وتعالى وأن يعلم أن باب التوبة مفتوح وكذلك إذا كانت الأمور متعلقة بالمعبث بالسيئات العظام ألا وهي كبائر الذنوب التي من أعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحى فكل من كان مقترفا لهذه الأمور الموبقات فإنه يجب على من علم من أخيه شيئا من ذلك أن ينصح له وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. فكل ذلك يا عباد الله أمره عظيم عند رب العالمين. لذلك تكلم على أقوام يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصلون الأرحام. ويبرون آبائهم وأمهاتهم إلا أنهم لا يغضبون لله تبارك وتعالى ولا يتتحرك فيهم شعرة شعرة إذا رأوا منكرا من المنكرات الذائعة المنكرات المنتشرة المجاهر بها أصحابه بل إنهم يخافون هؤلاء ولا يخافون رب العالمين. ولذلك تكلم العلماء على ان ذلك من الغش للمسلمين في دينه الرجل اذا راى اخيه تاركا للصلاه ولا يقوم تجاهه بواجب النصيحه فهذا من الغش وهذه من الخيانه التي تاتي بين يدي رب العالمين وهي تشير الى صاحبها بالغش والخيان بل ان الواجب على المصلي الذي يذكر رب العالمين ويحافظ على صلاته أن يأمر أهل بيته بالصلاة وأن يأخذ بأيديهم وأن يصبر عليهم حتى يقيموا الصلاة لأنه أساساً مطلوب منه القيام بذلك كما أنه سيسأل بين يدي رب العالمين عن هذه الأمور وكذلك الأمر متعلق بالدعوة إلى الله كل من اعتلى منبرا أو خاطب المسلمين بكلمة في دين الله فينبغي أن يتحلى بالصدق في أداء هذه الأمانة العظيمة وإلا إذا كان الكلام يقال على سبيل إرضاء عمر أو زيد فما أكثر ما يكون الانحراف بين المسلمين حاصلا بسبب تجميع الناس على غير الحق. بل يكون ذلك من إضلالهم وتضليلهم ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أكمل الله تبارك وتعالى به الدين بل إنه بلغ الرسالة على أكمل ما يكون البلاغ ونصح للأمة على أكمل ما تكون النصيحة حتى توفاه رب العالمين وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهو القائل تمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنتي. وبسنة الخلفاء الراشدين وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهو القائل بعد أن تلا قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات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 قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منك فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وهذا منهم أصدق دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان رحيما بأمته كان يخشى عليها كل ما يضرها في دينه فكما لا يحابي أحدا صلوات الله وسلامه عليه وكان لا يجامل أحداً صلوات الله وسلامه عليه بل كان يقول للمعروف معروفاً بل كان يشير للمعروف بالمعروف وكان يشير للمنكر بأنه منكر حتى تعلم أمته حتى تعلم هذه الأمة المرحومة المعروف على حقيقته والمنكر على حقيقته ألا وإنه يا عباد الله لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا ذلك الرجل الذي يؤخذ من كلامه ما يكون كلاما صحيحا موافقا ومطابقا للكتاب والسنة وكلنا ذلك الرجل الذي يرد عليه قوله إذا صادم الكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة في قليل أو كثير ولذلك تكلم العلماء على أنه لا أحد فوق النقد الشرعي بل كل من وقع في خطأ أو غلط أو فساد أو إضلال أو بدعة أو شر فإن القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العالمين من العلماء وطلاب العلم الجميع مطلوب منه أن يرد على خطأ المخطئ وضلال المضل وبدعة المبتدع وغير وانحراف المنحرف وإفساد المفسد وغير ذلك لأن الله رب العالمين قد جعل صحابة نبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه هم الستار بل هم البناء الحقيقي لهذا الدين فقد بذر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم معاني القرآن الكريم وفقه سنته صلوات الله وسلامه عليه فقد تعلموا القرآن وتعلموا السنة على أكمل ما يكون التعليم، فكان جير الصحابةهم خير القرون علماً وفقهاً وفهماً وكل الناس ما هم إلا عيال عليهم يأخذون بأثارهم ويقتدون بسنتهم وما جاء عنهم كما بين رب العالمين فضلهم وعظيم منزلتهم عندهم، فصحابة الكرام. هم في حقيقة الأمر هم حملة هذا الدين الذي حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين فكل حفظ لكتاب الله وقد تكفل رب العالمين بحفظ كتابه حتى إن هذا التكفل قد كان في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الاختلاف على جمع المصحف من بين المصاحف المكتوبة آنذاك فجمع الله تبارك وتعالى المصحف في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان ما كان من قراءة المسلمين من هذا المصحف إلى يومنا هذا فحفظ الله تبارك وتعالى كتابه بهؤلاء القدوة المبارك ثم إننا عندما ننتقل إلى حفظ السنه المباركة المشرفة نجد أن صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد عانوا الامرين في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال التابعين الذين يحبون نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ويريدون بتغاء مرضات الله أن تكون سنته محفوظة متداولة ومنشورة والكل يقراها الى نبينا صلى الله عليه وسلم فحفظ الله رب العالمين بصحابه رسوله الامين هذه السنه وهذه الاحاديث النبويه المسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم هما أغلى ما يكون من مما يكون من الامور الثمينه في حياه المسلمين فكل من اراد ان يتفقه في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يقرا في اصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى ففيهما الخير كله فيهما الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك وفيهما الامر بالسنه والنهي عن البدعه وفيهما الامر بالطاعه والنهي والتحذير من المعصيه وكل من اراد ان يتفقه في دين الله فانه يقرا في هذه الكتب المباركه وكذلك يقرا في شروحات العلماء المبينه لالفاظ الاحاديث النبويه ويقرا في تراجم الرواه الذين رووا هذه الاحاديث ليكون ذلك محل فخر منا جميعا ومحل اعتزاز منا جميعا ان الله رب العالمين قد حفظ بهؤلاء الرجال المباركين هذا الدين، ولذلك قد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك، ولذلك هؤلاء الحمله لهذا الدين قد حملوه ومع حملهم هذا قد عانوا الامرين لانهم قد قصدوا بيان الحق وتحذير الناس من الباطل بكل ألوان فهؤلاء حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وقد سار على هذا المسلك العظيم علماء هذه الامه الناصحين لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته، فكانت النصيحه منهم امرا من الاهميه بمكان، فمن اخطا في فهم معاني الكتاب والسنه فانهم يقومون عليه بواجب البيان والتوجيه والنصيحه فإن كان هذا الذي لم يفهم فهما صحيحا كان من المعاندين ومن أرباب المقالات الفاحشة المغالطة للقرآن والسنة أو كان منتحلا لمذهب من المذاهب الهدامة أو الأفكار المنحرفة فإنه إذا كان معانداً بعد ذلك ومعارضاً لأدلة الكتاب والسنة فإنهم يرمونه عن قوس واحدة بالبدعة والانحراف ويعاملونه معاملة الصحابة الكرام وما جاء في الكتاب والسنة من التحذير من المبتدع وبدعته حتى يتوب إلى رب العالمين ويرجع إلى الحق الذي عليه الذي بعث الله بارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا لم تكن هناك توبة منه وكان أتباعه يجيشون الأقالات يجيشون الزلات ويلتمسون عِنْدَ عندئذ تقع في الأمة فتنة العالم الجاهل والإمام المضل ولذلك تكلم العلماء على كثير من المشاهير المنتسبين للدعوة إلى الله كل ذلك منهم من قبيل النصيحة وحماية لهذا الدين وحفظا للمسلمين من أن يقع منهم انحراف أو يقع منهم خطأ ينسب إلى هذا الإسلام العظيم وما كلام علماء السنة منذ فجر التاريخ؟ وحتى ساعتنا هذه إلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك من باب النصيحة التي يقصدون بها وجه رب العالم ألا وإنه قد وقع في هذه الأمة أمر من الأهمية بمكان ألا وهو التعصب الذميم والتقليد الأعمى لأشخاص ينتسبون للدعوة إلى الله وقد وقع من هؤلاء من الفساد والإفساد ما الله تبارك وتعالى به عليم حتى إننا سمعنا منذ أكثر من عشر سنوات أن هؤلاء إن دخلوا النار فإن أتباعهم يدخلون معهم تبعاً لتصور الأتباع أن ما يدعو دعون إليه هو من قبيل الكتاب والسنة بل هو الانحراف بعين ولذلك لا نستغرب يا عباد الله ان تكون هذه الجموع الغفيره من عامه المسلمين هم ضحايا فتن الربيع العربي الذي وقع في اكثر بلدان المسلمين والذي توجهت فيه جموع المسلمين من عامتهم نحو هذه الفتن التي استشرفت بلدان المسلمين ولذلك لم يكن للهذه الفتن لم يقم لها مقام أمام علماء السن بل إن العلماء يعرفون الفتنة قبل وقوعها في حين أن الجهال والهمج الرعاع يعرفونها بعد وقوعها ولذلك قد كان العلماء يبصرون ما يكون في هذه الأمة من نزول الفتن ومن وقوعها ومن كثرة المستشرفين له ولذلك كانت كلماتهم متحدة ومتصلة في التحذير من كل فتنة والتحذير من كل مفتون كما كانت النصيحة منهم جهارا ليلا نهارا من التحذير من الإفساد والشر وكذلك التحذير من المفسدين وأهل الشر ولذلك كثير من الناس لما لم يجدوا من هؤلاء المشار إليهم بالدعوة إلى الله النصيحة الخالصة مشوا معهم حيث مشوا وكان ما كان من وقوع سفك الدماء ومن الافساد وانتهاك المحرمات وكثره الفواحش وكذلك يا عباد الله قله العلم وكثره الجهل فقد فضح الله تبارك وتعالى بمجموع ذلك هؤلاء بعد ذلك فقد علم القاصي والداي ان هؤلاء الدعاه الى التكفير والتفجير والعنف والارهاب والدعوة إلى المظاهرات والخروج وغير ذلك من الأمور الفاسدة المفسدة التي هي بعيدة كل البعد عن دين الله قد علم كل من آتاه الله علما ورزقه البصيرة في دينه أن هؤلاء لا يدعون إلى الله بل إن هؤلاء بمجموع أفكارهم وتربيتهم لم يتربوا على السنة الخالصة التي هي فرقان بين الحق والباطل. بل كان هؤلاء تصب كلماتهم في الفكر المشوه الذي لم تجني الأمة منه على مدار مئة عام إلا الإفساد والتخريب. والتضليل باسم الدين وقد مكن الله لهؤلاء عاما واحدا كاملا وكان ما كان من إبعاد عامة المسلمين والمختلفين معهم في الفكر عن كل ما يتعلق بشؤون البلاد وكانت الإدارة محل إدارة من قبل البيعة ومن قبل المرشد وغير ذلك ولم تقع في الأمة في هذا العصر الحديث فتنة هي أجد من فتنة الجماعات المرحرفة عن الكتاب والسنة، وقد بيّن لنا رب العالمين أن هذه الأمور لا تؤخذ إلا بالقوة ولا تؤخذ إلا بالفهم وقد بيّن لنا رب العالمين أن حكم بلاد المسلمين لا, ي... لا بد وأن يكون بقوة تأذّ هذا الذي يحكم البلاد وكذلك يا عباد الله بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أراد إصلاحا فإن الإصلاح لا يبدأ من الرأس بل إنه يبدأ بجموع الرعية من خلال تعليمهم وتوجيههم ونصحهم وبعد ذلك لست عليهم بمسيطر والله تبارك وتعالى يمكن لمن أقام التوحيد والصلاة وعملوا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك ما اكثر ما تضيع البلدان بلدان المسلمين اذا كان الذين يحكمونها هم من اصحاب العقائد الضالة والافكار المنحرفة والذين يحكمون من قبيل انهم يحكمون وانهم يتواجدون على كراسي الحكم بدون ما معرفه لما يصلح للمسلمين في عامتهم وخاصتهم ومهما يكن يا عباد الله فقد نصح العلماء في القديم والحديث المسلمين جميعا بالبعد عن الفتن والتحذير من الفتن وكذلك بالبعد عن الافكار المشبوهه والتوجهات المنحرفه وكل ذلك ابتغاء مرضاه الله وحفظا للمسلمين من الوقوع في الفتن فنسال الله رب العالمين ان يحفظ علينا ديننا كما نساله تبارك وتعالى ان يفقهنا في الدين اقول هذا واستغفر الله لي ولكم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 فكل آية تتعلق ببيان حال اليهود والنصارى هي كذلك رد عليهم وفضح لأمرهم ومعرفة حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين وكذلك كل بيان يتعلق بصفات المنافقين وأحوال الفسقة والظالمين فهي كذلك رد عليهم وتعريف بحالهم حتى يكون المسلمون بمبعدة عن هؤلاء ومن ذلك قول رب العالمين وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال رب العالمين لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا والقدرية قوم ظهروا في عهد صحابة رسول الله وكان ما كان منهم من إنكار أمر القدر خيره وشره فلما بلغ الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه مقالته مقالتهم هذه ما كان منهم وقد كانوا يتقفرون العلم يجتهدون غاية الاجتهاد في طلب العلم ولكن هذه المقالة كانت بمثابة البيان لحالهم وأنهم إنما يتبعون المتشابه من القرآن فقال ما قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني ولذلك يا عباد الله تكلم العلماء على بيان حال هذه الطائفة المخالفة للكتاب والسنة لأن كثيرا من الناس للأسف الشديد قد اغتروا بمقالات كثير من الطوائف وهم يحسبون ان هذه المقالات من الدين فكانت نسبه هذه المقالات الشنيعه للاسلام هي اعظم من عدوهم الخارجي الذي يريد استئصال شأفتهم والقضاء على الاسلام وما يدينون به لرب العالم وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما ينصح للمسلمين وإن كان في نصيحته من الشدة لأن المقام آن ذلك يحتاج إلى هذا الأمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة ولما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لما قلت في فلان كذلك ذلك كذلك ثم تبسمت له فقال يا عائشة متى عهدتيني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قام رجل أمامه خطيبا فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ما فقد غوى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت ولكن لتقل ومن يعص الله ورسوله وهذه فاطمة بنت قيس لما أرادت الزواج وكان قد تقدم لها ثلاثة من صحابة رسول الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا في نصيحته محاسن هؤلاء الأصحاب بل إنه تكلم بالنصيحة التي منها يعرف ما ينبغي معرفته في الاستشار فقال اما ابو جهم فلا يضع عصاه على النساء واما معاويه فصعلوق لا مال له انكح اسامه بن زيد وكذلك لما جاءت هند بنت عتبه رضي الله عنها وحكت للنبي صلى الله عليه وسلم امر زوجها ابي سفيان فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها خذي من ماله ما يكفيك وولدي وهذه يا عباد الله هي جملة من النصوص الواربة في القرآن والسنة والتي تدل بمجموعها وهي كثيرة وكثيرة في كتب علماء السنة لمن أراد مطالعتها والتفقه فيه كلها بمجموعها يدل على أن هذا الدين دين لا يعلو فوقه أحد بل إن الجميع معرض للنقد والرد والبيان فيما إذا كان النقد نقدا يتعلق ببيان المخالفات والبدع المحدثات التي يترتب على السكوت عنها إضلال وتضليل المسلمين ولذلك قد من الله رب العالمين على العبد الفقير إليه ببيان السنه وبيان البدع والتحذير من اهل البدع والدعوه الى معرفه علماء السنه في وقت كانت الفتن فيها على اشدها وكان كل من يتكلم بالحق كان مذموما وكان يشار اليه بالكلام في هؤلاء الذين يعدوهم الاتباع من العلماء والرموز فلما علمت الأمة حجم إضلال هؤلاء وبعدهم عن اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوهم وابتعدوا عنه وأصبح هؤلاء مهجورين مبعدين وأصبح حال هؤلاء حال لا يسر حبيب وأصبح هؤلاء ممن لا يتكلمون بكلمة الحق ولا يسمع لهم كلام لأن العبد يا عباد الله إذا كان يتوجه بالنصيحة لعموم المسلمين وكانت نصيحته ليس فيها من الصدق والإخلاص وأداء الأمانة أمانة الدين وكان الكلام موجها لعمر أو زيد بعينه عندئذ لا تكون النصيحة على أكمل ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله ولذلك لم ترى لهؤلاء دعوة إلى التوحيد ولا دعوة إلى التحذير من الشر ولم نرى من هؤلاء دعوة إلى السنة ولا التحذير من البدع وأهلها، بل إن أغلب القصص وأغلب الحكايات وأغلب المقالات التي يتكلمون فيها إنما هي تضخيم للمعاصي وتشويه للعاصي وكذلك تبعيد بينه وبين التوبة والرحمة التي ينشدها الكتاب وتنشدها السنة أمام العصى. فلم تؤتِ ثمار هؤلاء، لم تؤتي ثمار دعوة هؤلاء، لم تؤتي ثمارها دعوة هؤلاء، بل كانت كلمات هؤلاء ما بين تكفير وما بين تضليل وما بين تلبيس وما بين تبعيد للناس عن رب العالمين، ولذلك كانت عاقبة أمر هؤلاء خسرى بمجرد سكوتهم عن بيان كلمة الحق والتحذير من الشر وأهله. فنسال الله رب العالمين ان يوفقنا للسنه وان يعيننا على بيان احوال هؤلاء كما نساله تبارك وتعالى ان يكفي الامه شرور كل ذي شر ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكه أنت وليها ومولى، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم جنبنا أهل الزيغ والارتياب، جنبنا أهل الأهواء المضل احفظ علينا دينا، احفظ علينا دينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتد اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق لات أمور المسلمين لما تحبه وترضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين